ni kweleze weka maji kwa glasi nipoleze yani toka subuhi hata mhogo si jalama nasaka kazi vibaluwa wasitabadala i pesa kuhemea bukupa kubwa fela kanipa ya soda Hey mwenye nyumba haitajabuta ile ya nyumba Shida si tafanyulie kinyo watu wakucheke kama kimbeo utakosa rafiki kama afisiio wengine wanonjio ndahazi bakui ulime ndawingine ninawaza niselewe shida why shida sote why mimi jomani shida magonjwa umelokwa shida jo matibop hapa familia za hai watu wa kama kimeo utakosa nafiki kama ofisio sama kuna bahati main bahati so much she doesn't share if As new well how's you king nobody can shove your life i see me mean. sheeda sheeda sheeda you my sheeda sheeda sheeda hasi ndikwa gila sinipongeze wanadau mvumili